З Богуслаєва на привокзальну на черговій сесії Волочиської міської ради проголосували за перейменування вулиці, названу на честь президента Мотор Січі. В одному з ліцеїв Хмельниччини під час тривоги діти займаються боксом. Поміняли столичне життя на сільське. Як пенсіонери на Хмельниччині господарюють для себе та армії. Портрет президента Моторсічі, колишнього нардепа від партії регіонів В'ячеслава Богуслаєва, якого підозрюють в колабораційній діяльності та посібництву державі-агресору, до сьогодні висить на Алеї героїв у Волочиську, як почесного жителя Волочиської громади. Окрім перейменування, депутати міської ради винесли на голосування і його зняття. Жителька Волочиська Тамара Львова розповідає, почула, що портрет Богуслаєва сьогодні зніматимуть і прийшла це побачити. Потребно, потребно. А что ж, якась мама идет, а, знает, что, можно сказать, может быть, и через него погибла бы, он снабжал. Да и не плачет мама, а горькими слезами плачет. А це сама вулиця В'ячеслава Богуслаєва, яку депутати міської ради вирішили перейменувати на привокзальну. Саме таку назву вулиця приватного сектору носила до 2000-х років. Житель одного з будинків Петро Скакун говорить, підтримує, щоб його вулиця не носила ім'я В'ячеслава Богуслаєва. Це було його дощина одразу написати нічого На черговій сесії Волочиської міської ради 18 зареєстрованих депутатів за рішення перейменувати вулицю та зняти портрет голосують одноголосно. Волочиський міський голова Костянтин Чернеченко на питання, чи планували раніше після революції Гідності перейменувати вулицю, названу на честь нардепа від партії Регіонів, відповідає так. Не можу вам цього сказати. Принаймні, актуальне і питання, яке піднялося на сьогодні, це в зв'язку з тим, що оголошено було підозру про державну зраду. Голова регламентної комісії міської ради Алла Байда говорить, директор Волочийського машинобудівного заводу, що в структурі «Моторсічі», на попередніх обговореннях питання перейменування вулиці, намагався відговорити депутатів від цього рішення. Тому що пан Богослаєв, з його слів, має дуже велике і заслуги перед Україною як машинобудівник, як директор заводу, як конструктор і так далі, і тому подібне. Тому що у Волочиїсько працює машинобудівний завод, він є бюджетуутворюючим підприємством. Отримати коментар від директора заводу ми не змогли, оскільки за словами начальника охорони на заводі він був відсутній. Нагадаю, з 1973 по 1988 рік В'ячеслав Богуслаєв був директором Волочиїського машинобудівного заводу, що входить в акціонерне товари Моторсіч. У 2000-х роках він отримав звання Героя України. Тоді у Волочиську на честь В'ячеслава Богуслаєва перейменували вулицю Привокзальну. 22 жовтня 2022 року Служба безпеки України затримала В'ячеслава Богуслаєва за підозрою в колабораційній діяльності та посібництві державі-агресору. Діана Колесник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Захищаючи Україну, загинув військовослужбовець Хмельниччини Сергій Смерека. Він отримав смертельне поранення під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку. Чоловік родом з Шепетівки. Цю інформацію підтвердили в добровольчому формуванні міста. За їхню інформацію, Сергій з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну був членом добровольчого формування. Служив Сергій у 214 окремому спеціальному батальйоні. Про дату та час прощання з бійцем повідомлять додатково.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 Значить, хай якась мізерна частинка від мене. Про те, як зимуватимуть паціюки, не тривожиться. Олександр каже, в будинку є газ, електрика. Та коли їх раптом не буде, без тепла і їжі не залишаться. Дров заготовили вдосталь, та мають ще вугілля. Його купляла покійна Олександрова мати. В Німеччині от тільки будуть чотири віди підводять: Перші – дрова, мазут, газ і електроенергія. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.